З лютого 2019 року він буде дозволив купувати валюту онлайн, тобто в інтернет-банкінгу або мобільному додатку до нього. Таким чином, ваші гроші будуть списані з рахунку поточного або короткого у національній валюті та зараховані на ваш валютний рахунок. Якщо у банку обмежена ця операція, то часто він пропонує здійснити це за рахунок розміщення коштів на валютному депозиті, коли списується та купується валюта на певний срок, яку ви потім зможете зняти після закінчення строку дії депозиту. Розглянемо процес купівлі валюти для розміщення на депозиті на прикладі «Приватбанку». Так, по-перше, вам необхідно зайти до мобільного додатку «Приватбанку», перейти до розділу «Сервіси», далі «Заощадження», натисніть «Плюс» відкрити вклад, виберіть валюту, долари або євро та вид депозиту «Стандарт» або «Джуніор», виберіть ставку та умови та натисніть «Продовжити», виберіть термін вкладу, введіть суму депозиту, при бажанні придумати назву вкладу. Виберіть спосіб поповнення готівкою чи з картки, та виберіть картку для поповнення зі списку. Оберіть варіант отримання процентів, додавання до суми депозиту, чи виплачувати на картку. При бажанні ви можете ввести суму щомісячного поповнення та вказати, з якої картки перераховувати кошти. Ознайомтесь та погодьтесь з умовами вкладу та депозитного договору. Ознайомтесь з заявою на купівлю онлайн валюти та натисніть Оформити. Зазвичай валютний депозит буде відкритий на протязі декількох годин.